Astăzi o să avem o impresie care cred că preocupă pe toată lumea, indiferent de rasă, naționalitate, sex, apartenență politică, religioasă, sexuală sau mai știu ce. Și noi o să vorbim despre bani. De ce vorbim despre bani? Pentru că vrem, nu vrem bani. Banii! Ne afectează, influențează într-un fel viața. Prea mare robă abundență am observat că nu e bună, lipsa lor de asemenea este foarte rea. Și atunci, vrem, nu vrem, recunoaștem, nu recunoaștem, viața noastră este afectată de bani. Bun. Ce sunt de fapt bani? Bani sunt o energie și ca idee și ca materialitate. Da? Banii folosesc la un schimb. Faci un serviciu, primi un schimb bani, banii, respectiv, cumperi lucruri care reprezintă altceva. Deci banii sunt o formă de energie prin care se produce o răsplată, indiferent de natura ei. Că e bună, că e rea, banii reprezintă o răsplată. bani reprezintă, deci, o energie. A, tocmai dacă o să înțelegem cum funcționează aceasta energie a banilor, o să știm cel puțin, nu zic că o să ne îmbogățim peste noapte, dar o să știm cel puțin cum să nu ieșim din circuitul banilor. Pentru că sunt oameni care ies din circuitul banilor și o să trec chiar o întrebare cum, de ce ies unii din circuitul banilor. Și sunt oameni, mă rog, care ies din circuitul banilor din faptul că nu știu Că nu știi să-i gestionezi. Bun. Există, deci, o energie a banilor. Imaginați-vă o mare. O mare, așa, în care ne scăldăm și care reprezintă energia banilor. Banii sunt peste tot. Singurul, singura problemă este că noi nu știm să ajungem la ei și nu știm să luăm. Adică, nu avem acea cale deschisă pentru ca acești bani să vină la noi. Uh. Ceea ce ne desparte de bani este propria noastră persoană. Să știți că de cele mai multe ori, cât ai mai multe complexe, frustrări, frice, agoase, toate astea, cu atât accesul tău la bani este mai restrâns. un paradox. Dar banii, la un moment dat, pot să-ți dea, eu nu contez că sunt și oameni bogați care au probleme și care au probleme chiar de natură, eu știu, spirituală și care au bani. Dar aceștia au lecția banii. Eu nu vorbesc de normalitatea umană în ceea ce privește bani. Pentru că sunt spite care au lecția banii. Să aibă mult bani. Sunt spirite care au lecția sărăciei. Era un talogări care spunea Doamne, lecția sărăciei și bogăției nu mi le da mie. Pentru că ambele sunt greșite și o Adică ambele sunt grele și o să înțelegem imediat de ce. Deci cum funcționează această energie și cum o putem folosi în avantajul nostru? O putem folosi în avantajul nostru în momentul în care înțelegem cum funcționează acesta. Banii sunt o energie care curge. Nu stagnează. Trebuie să treacă pe la noi și să meargă mai departe. Ideea este să nu fie un vector care face doar ca banii să treacă pe la el. E bine ca banii ăștia să mai și părtească la mine, da? Sunt oameni care, cum îi iau, așa îi dau. Sunt oameni care au tendința să îi strângă. În momentul în care îi strângi, de fapt ieși din circuitul banilor și nu mai vin la tine. Adică faptul că tu le împiedici, împiedici, o curge firească, te face să te îndepărtezi, la un moment dat, de uh, energia asta a banilor. E ca un râu care curge și din care trebuie să mă adăp și eu, între ghinimele, să îmi, uh, eu știu, să mai treacă și pe la mine. Să treacă pe la mine, dar să mai și băltească un pic. Pentru că dacă nu băltesc, nu ai niciun bani. Și orice îi dai. De ce nu avem bani? Nu avem bani din mai multe motive. 1. Pentru că există o karmă și există o plată prin bani. Fie am folosit banii greșit, fie am avem jurămintele sărăciei de altă dată, fie o blocăm prin neiubirea. de deci, oamenii care nu iubesc banii, nu au bani. La un moment dat rămân fără bani. Fug banii de ei. Să lipesc ca apa pe descă. Deci, cum să spun eu, până și mentalul nostru trebuie să schimba relativ la bani. Nu e bine să spui, nu-mi plac bani. Ba din contră, nu-mi plac bani. Nu e bine să spui, nu am nevoie de bani. Bani în contră, am nevoie de bani. Pentru că fără, de bani, fără bani, nu poți să construiești nici biserici, nu poți să construiești nici azile, nu poți să îți iei nici o pâine, nu poți să iei nici măcar o pâine la săraci. Deci nu poți să ajuți pe nimeni dacă nu ai bani. Adică poți să dar nu foarte mult. Pentru că vrem, nu vrem, mâncarea costă bani, vrem, nu vrem o casă costă bani, vrem, nu vrem să construiești ceva costă bani. Și atunci. Vrem, nu vrem, până și faptele noastre bune sunt condiționate, într-o oarecare măsură, de bani. Se poate bloca această energie? V-am zis, da, singur. Sunt complexe, frustrări, frici, angoase, neînțelegere ale lucrurilor spirituale care te blochează relativ la bani faci ca tu să blochezi banii care vin spre tine. Care este dreptul Divin în bani la o persoană fără karma pe bani? Dreptul Divin în bani poate să fie oricât, asta este stabilit de Dumnezeu. Dar să zicem, o normalitate ar fi, eu știu, între 2000 și 4000 de euro pe lună, un apartament, nici un bloc cu o cameră pentru fiecare persoană din familie și, eventual, și mai mult ca sigur, mașină pentru fiecare dintre părinți îmi presupun uh, posibilitatea să faci studii particulare de câteva, eu știu, sute până la mii de euro pe trimestru. Adică uh, dreptul să divin în bani este destul de flexibil, nu înseamnă. Noi, eu, la un moment dat, când studiam asta, mi-am dat seama cât de săraci eram când eram copii și ne permiteam să luăm o înghețată pe zi sau un cornet cu semințe, că un leu însemna foarte mult pe vremea și chiar nu vreau. Dar noi nici măcar nu ne dădeam seama că suntem săraci. Mi-am dat seama că eram săraci când eram studenți și ne duceam la mare și uh, vroiam să, uh, dacă vroiam să ascultăm pe cineva care cânta da live, ne duceam și stăteam pe banca de lângă restaurant pentru că nu ne permiteam să mergem la restaurant. Deci a permite să mergi la restaurant nu ar trebui să fie un lux, ci o formă de normalitate. Adică normalitatea nu este a celor care stau pe bancă și ascultă muzica de la restaurant. Normalitatea e celor care merg la restaurant și ascultă muzica. Din păcate, sensul nostru de gândire la nivel de nație este greșit. Noi ni se pare că este așa, am fost învățați și de ortodoxie și de creștinism, că asta este lux. Nu e adevărat. Luxul înseamnă să ai clanțe aure, să ai, eu știu, scaune pliate în aur, asta e Dar un minim necesar, cum să vă zic eu, și un minim de, chiar și de distracție, este absolut firesc, chiar și pentru lumea spirituală. Ne putem crește dreptul divin în bani dacă dacă Absolut, dreptul divin în bani crește în funcție de ceea ce fac eu. Și dacă ești rău, să zicem că Eu vorbesc de normalitate acum, da, de oamenii care învață, cred, muncesc, trăiesc. Și dacă ești rău și ești lumea, interrupă dreptul tot divin în bani, crește în măsură ce faci mai mult rău că este un drept divin în bani și al răului, unde un drept divin în bani și al oamenilor care merg bine. Și atunci, ceea ce îți face să crești, să-ți că ție dreptul divin în bani, este tocmai ceea ce faci pe măsură ce evoluezi din punct de vedere spiritual, pe, de vână, pe, pe măsură ce crești ca din punct de vedere profesional, dreptul tău divin în bani crește. Pentru asta trebuie să treci peste niște etape. Peste niște etape profesionale, peste niște etape mentale, peste niște praguri de gândire. deci care să te urce, apropo de uh, banii pe care ai voie să iei. Îndreptul nimic în ban poate fi crescut, inclusiv, deci, prin dobândirea aurului spiritual, și transformarea lui în bani material. Deci pot să mă rog, pot să postez și, acum, uh, adun aur spiritual care, la un moment dat, poate să fie transformat în aur material. Uh. Dreptul Divin în bani se poate crește și prin 10 ani, dreptul Divin în bani se poate crește și prin. Uh, cum se cheamă? Folosirea unor uh, mijloace de dogmative. Eu, de exemplu, căutând să, cap, să fac, să, mă rog, să obțin eu spiritual, pentru că mă rog, era problemă de calm în aia, am descoperit că este foarte bine să cumpăr timp banii mei, pentru mai eram student, Evanghelie, Noul Testament. Și îl făceam cadou oamenilor care nu aveau Noul Testament. Ei, oamenii aceia începeau să citească din Noul Testament, începeau să, să, să, să învețe din Noul Testament. Asta le aducea și lor au spiritual și au fumat mie. Pentru că le făcusem cadou aceste Evanghelii, îmi aduceau și mie lucru care m-a ajutat să depășesc mai mult, mai repede, Karma mea de neam. Da? Aur spiritual se poate obține și făcând dar Aur spiritual se poate obține și ajutându-i pe alții. Aur spiritual pot să obții și dacă construiești mănăstiri, dacă mergi la azile, dacă ajut săraci. Deci se poate și automat să se poate transforma în aur material. Putem câștiga mai mulți bani decât dreptul nostru de bine bani? Absolut da. Putem să câștigăm bani mai mulți bani decât avem dreptul, prin alianță, prin asocieri, prin căsătorie, prin zeciuială, prin, sunt mai multe modalități de a obține bani mai mulți decât avem noi dreptul divin. Ce se întâmplă dacă cerem mai mulți bani decât avem voie pe serviciile pe care le prestăm? În momentul în care cele mai mulți bani decât mai mulți bani decât ar merita serviciile pe care le prestezi, automat, tu cheltui din dreptul tău divin. Adică automat, tu obții mai mult decât aveai voie și îți cheltui tu ceea ce aveai voie într-un timp mai scurt. Adică, dacă zicem eu am un drept divin în bani, și un pacient, celui pacient, dublu decât ar trebui, automat, restricționez oamenii care ar trebui să, fie, să vină la mine. Deci automat îmi scade numărul de pacienți la jumătate. Scăzând numărul de pacienți la jumătate, automat nu pot să îmi intervinesc misiunea personală față de pacienții pe care ar trebui să-i văd. Deci automat, în timp, vei, voi, să zicem, o să restricționezi venirea oamenilor restricționez mine la la mine. Și atunci soluția mea este iau prețul corect la bani, arunând prețul corect la bani, vin la mine oamenii care vor, pot și trebuie să-și ia informații, să se vindece, să-și rezolve niște probleme la mine. Dacă iau mai mult decât trebuie pe o muncă fizică, eu știu eu fizică. Să zicem, fac tablouri sau, nu tablouri, fac scaune. Automat, numărul clienților noi va fi mai mic și pentru că nu fac ceea ce trebuie, apătre ceea ce trebuie, din punct de vedere divin, automat pot să dau fanile mea. <coughs> deci e foarte important ca ceea ce ofer să fie în echilibru cu ceea ce dau, pentru că tot timpul, dacă cer mai mult decât trebuie, pe parcurs o să încep să pierd. Uh. Există o legătură între dreptul divin în bani și altă drepturi, cum ar fi dreptul, la minte, serviciul, casă, mașină, iubire, copii. Există o legătură între dreptul divin în bani și dreptul divin în casă, în mașină, etc. Adică, e clar că nu poți să ai o casă mare dacă tu -ai, ai un drept divin în bani mic. Evident că nu o să poți să ai o mașină serioasă și, mă rog, de firmă, dacă nu ai un drept divin în bani mare. Pentru că nu poți să ai. Și atunci e clar că există o legătură între bani, bogăție și ceea ce ai. În niciun caz cu copii. Adică dreptul divin în bani poate să fie crescut datorită acolo. Deci, să zicem, vin copii din ceruri mari. Copiii ăștia au niște drepturi divine. Au drepturi la cursuri, eu știu, muzică, pictură, pian, limbi străine, arte marțiale. Eu știu, eu știu ceva de genul ăsta, Și atunci ei vin cu dreptul lor divin, pe care îl proiectează pe părinți. Părinții, fac rost de bani ăștia pentru ca ei să, se, să fie educați. Deci, evident, dreptul divin, bani poate să fie de crescuții, de copii care vin din ceruri mari. Ce sunt păsturile sociale și cum funcționează? Bun, păsturile sociale, să știți că se bazează pe bani. Deci, banii sunt o energie. Deci, imaginează că sunt nivelul de straturi de energie. Cel mai de jos nivelul strat, de straturi de energie sunt eu știu, munca de jos. Pe măsură ce vibrația oamenilor cresc și lumina lor interioară crește, ei încep să se să rezoneze cu un alt timp de structuri sociale. Până și lumina interioară a restaurantelor care au, eu știu, alte meniuri, alte a hotelurilor, de alte, o altă, cum să vă zic eu, energie. Deci, e clar. De ce? Să întâmplă următorul fenomen. În momentul în care ai un restaurant cu mai scump, restaurantul acesta mai scump, automat, va avea angajați cu salarii mai mari. Angajații cu salarii mai mari, evident, au lumina interioară mai mare. Deci, dacă bucătarul are lumina interioară mai mare, automat, mâncarea pe care o face, va avea altă vibrație. Evident, el va fi plătit mai bun și, automat, fi plătit mai bun, mai bine, mâncarea, mâncarea restaurantului e mai scumpă. Ea se va adresa anumitor persoane care nu pot să mănânce de oriunde, pentru simplu motiv că nu ar rezona cu vibrația mâncării respective. Mâncării respective. Și atunci așa se formează planurile sociale. Deci, Oamenii de o anumită vibrație nu pot să meargă, decât la anumite restauce. Deci ei pot să mănânce și la împinge tavă. Dar nu mai rezonează. Și atunci ei pot să mănânce doar la anumite restaurante de anumite vibrații, pot să meargă în hotelul de anumite vibrații, pot să meargă în zone de anumite vibrații. Pentru că asta e, Deci Universul acesta este vibrațional și atunci, pe măsură ce vibrația crește, automat vei rezona cu alte tipuri de uh, activități, de locuri, de magazine. Ce părere de este? E ochiul dracului. De... nu cred în asta. Eu cred că banii sunt de potrivă, pot să fie o scară care urcă în cer sau coboară în ea. Depinde foarte mult ce vrei să faci cu banii respectiv. Pentru că banii, Zahir era, era bogat și a făcut mântuirea și lui și namului pentru că a dat uh, averea, jumătate din averea lui săracilor. Și vă dați seama, în ziua respectivă, când a dat acei bani, s-a făcut mântuire pe neamul lui Zahel. Deci, a vrut să-și mântui prin bani tot neamul. Banii sunt o monedă de schimb. Cu bani poți să-ți plătești karmic. Da? Deci, de multe ori dăm bani. Se pare că dai bani în cu cuiva sau că pierzi niște bani sau că ți se fură, sau, dar sunt formă de plată karma. Chiar și o exclucărie poate să fie, la un moment dat, o formă de plată karmică de superbeța la ceva bani, dar, de fapt, a scăpat de o de belele pe care le-ai fi plătit altul, prin voală sau mai știu eu ce, prin accident. Așa că, de multe ori, banii sunt o formă foarte bună de schimb ca să-ți plătești carne. Dați ce al Dumnezeu ce la Dumnezeu." ideea este pe următoare. Nu există. Adică există o legătură între Dumnezeu și banii. clar că tot e ori tot o energie divină, și că există un corespondent între banii din lumea asta și punguța cu care sunt Vasile a stricut-o mamă pe curioasa teorodoră sau nu mai știu cum. În orice caz, ideea este că, deși există această legătură, și faptul că e o energie tot divină, E bine ca noi fiecare să ne facem, să ne îndeplinim dătoririle bănești față de lumea asta. Da? Și să avem o atitudine față de Dumnezeu. Eu zic că până și a, a avea bani și a te ocupa de bani, a, este tot un lucru care poate să fie făcut cu acord divin. Adică ce vreau să spun. Eu mă consider administratorul banilor mei. Și atunci încerc să dau acolo de treburi, acolo de treburi. Nici mai mult, nici mai mult. Așa cât mă îndeamnă cu mie conștiința. Încerc să mă sor, încerc să simt, fac ceea ce trebuie. Și cred că, cel puțin din perspectiva mea, este cea mai bună alegere, pentru că, încercând să fac asta în Dumnezeu, hai să zicem, scap un pic de responsabilitatea, decide eu cum să-i dau sau să nu-i dau bani. Adică mi s-a întâmplat să nu simt să dau bani unor, unor săraci. Și vreau să spun că am avut senzația că așa e bine, să nu le dau sau unul să le dau. Și atunci încerc să văd ce vrea, de fapt, Dumnezeu. Prin... Că banii sunt și aceștia. O lecție. E o lecție a banii, e o lecție a milosteniei o lecție a... a... E o lecție să spui NU. Adică, mine ceva să șerban, tu ai să dai și tu îi spui NU. Nu-ți dau. E o lecție. Sunt oameni care nu pot să spună NU. Deci toate sunt lecții, cum, inclusiv banii. A, ce se întâmplă dacă o o persoană mai mult decât au voi? Foarte simplu. Nu o parte de ei îi chert, îi uh, li se fură, îi uh, uh, îi dau pe orice altceva, îi se întâmplă, li se sparge țeaba, li se ceva, pentru că le-ai dat mai mult decât avea voi. Când uh, a dat bani cesătorilor dintr-o perspectivă e bine, dintr-o perspectivă nu. Eu nu sunt de acord că trebuie să dai tuturor celor care cer. Pentru că dacă dai tuturor celor care cer, sunt oameni care nu au drept divin în bani și atunci tu dându de fapt, pierzi tu. Și atunci eu sunt pe principiu să dai acolo unde trebuie. E mai greu să afli unde trebuie. De asta ține de evoluția. Spirituală. Cum acționează încerc pe istoria Păi Încerc pe istoria e, e foarte simplu. În momentul în care ai devărut o fată, te să faci. Că îți dovezi măsunea, că îți se sparte țeava, că să strică un aparat. Că-ți că telefonul din mână, că-l spargi, că-l spargi de nerviu, e o formă de plată karmică. Banii pe care îi dai ca să cumperi, eu știu ce prostie pe care ai stricat-o, este de fapt o formă de uh, plată, pentru că puteți să folosești banii ăștia pentru altceva, să te distrezi, de exemplu, sau, eu știu, să te duci în excursie, decât să i dai pe un obiect pe care l-ai stricat. La ce ducem înțelegea banii și energie, banii și a, banii și a în care funcționează acestea? Foarte simplu. încep să fie bani. Încep să fugă banii de tine și te întrebi ai păi, de ce n-ai bani. Începi să ai mai mari ghebgeri decât ăla. Deci, până, dacă nu înțelegi ce înseamnă banii și să fie în energia lor, la un moment dat, încep să nu mai ai. Și atunci îți dai seama că, de fapt, ai greșit față de bani. Și ai greșit în modul cum ai gestionat banii. Câteodată îi întreaga de frică de a avea bani și de a nu greși prin ei. Nu e bine să-ți fie frică. Nu sunt de acord asta. Și atunci există, într-adevăr, oameni care au făcut, au avut bani în vieți și au folosit greșit. Și folosindu-i greșit, acum, au o frică în a avea bani și fug de bani. Da? l răspund, Dom'le, învățați să-i gestionați. În momentul în care știu să-i gestionezi, ei nu mai au cum să facă rău. Că una este să îmi iau țigări și altă este să cumpăr mătării și să i dau pe lumânări. Deci sunt două lucruri diferite. Deci cum a ar creezi întuneric? Cum a ar creez lumină? Deci, depinde de mine de cum îi gestionează. Da? Fumezi. Perfect. Dar prin lumânări. De ce? Păi energia pe care am creat-o în Univers. Acolo crezi energie negativă și crezi energie pozitivă. Da? Pentru că altfel plătesc prin lumină. Și atunci plătesc prin ce? Prin bani, în realitate. Fumatul este o formă de ardere a banilor. A drepturilor divine. Da? Uh. Deci pot fi, da, banii Oscar, o scară. Dacă da, ne ajută să urcăm pe ce sau să urmăm Cum facem? Bun. Dăruim bani ca pe țarul spiritual. Ajutând oamenii ca pe țarul spiritual. Da? Asta e formă de urcare. Folosindu-i greșit. Eu știu. Eu nu cred că a merge la un restaurant sau la o discotecă este ceva greșit. Dar a face exces din asta este greșit și atunci automat se transformă în în energie negativă. Deci eu cred că omul este totul să se și distreze, să meargă și la un club, să meargă și la restaurant, și la un teatru, și la biserică, să-și să facă și cursuri, Deci să-l facă pe toate. Ceea ce te strică și strică bună rânduială, este tocmai această uh, trecere unor placuri care te către o extrem. Pot fi considerați banii în putere există o banii? Absolut da. Banii, uh, oamenii sunt impresionați de bani. Și să nu credeți că toți trecem prin asta. Adică, fără să vreau și acum mai descoperit prin în mine, tendința de a uh, trata diferențiat oamenii care au bani. Și e greșit. Și întotdeauna am greșit. Uh, adică, fără să vrem, suntem impresionați de bani. Și nu de bani, propunziți, ci de ceea ce poate să facă omul cu banii respectivi. De, eu știu ce are el acolo. Și atunci, vă spun că este greșit. Bogăția adevărată nu sunt bani. Asta nu înseamnă că, eu știu, trebuie să ilosesc un om. E vorba să tratezi acest, să respecti oamenii la fel. Dacă respecti omul, nici bogatul, nici sărac nu o să simtă lezat. Da? Dar stăteam și mă gândeam, totuși înseamnă că eu nu respect destul oamenii dacă tendința mea Relativ la oamenii bogați este să fiu un pic mai îngăduitor. Deci e clar că, sau. Aici este o problemă mea. Și atunci asta încerc să vă spun. Uh, există puterea banilor, există mirajul puterii banilor, pentru că prin bani se pare că. banii îți dau senzația de putere. Ai bani în cont, se pare că totul e posibil. Până când apare boala sau moartea sau uh, supărării, divorțurile, toate astea. Deci. Dar de-asta e există o lecție a banii. Pentru că oamenii care au bani, de decenia mai multe au impresia că nu se convine totul. Și în momentul respectiv vin bubuerele la alta. Boală, supărări, divorțuri, morțile persoanele Și în momentul respectiv îți dai seama că bă, nimic nu merită, că nu poți să să-ți nici sănătate de niciun om care a murit. Și de-abia atunci îți dai seama de valoarea banului și că faptul că a, ai bani nu te ajută cu nimic în anumite momente. Adică ce la ce îți folosesc banii dacă ai murit? La ce îți folosesc banii când ești închisoare? La ce îți folosesc banii pentru femeia pe care ai iubit-o, te-a părăsit? La ce îți folosesc banii dacă ți-ai îngropat copilul? La ce îți folosesc banii, eu știu, când îți îngrop părinții? În afară de faptul că de cumpăr sigur, la ce se folosesc? Că nu e aduc înapoi. Și abia atunci înțelegi cu adevărat valoarea banii. Cum și de ce se transformă sexul sexual în dorință de a avea bani? Deci. Instinctul sexual este o energie. Această energie creează o posiune interioră, o dorință interioră. Dorința de a. Și de mult dorința asta de a se transformă în dorință de a avea. De a avea cât mai mult. Da? Poți să-ți dorești să ai cât mai multe femei. Sau poți să-ți dorești să ai. Să ai mașină, casă, una, două, N. Ei, acest, acest instinct, de dorința de a avea, se transformă în dorința de a avea în plan material. Și atunci de la a avea femei, și asta vă dați seama că există și în urmați, se poate transforma în dorința de a avea o grămadă de lucruri, de a avea bani. Ce care se legătură între spiritual și banii din, din planul material? Deci vreau să spun că banii, în plan spiritual, au consistență, au. Deci aurul Stați secundă. Deci banii, la nivel spiritual, au consistență aurului fizic. Adică galben. Așa sunt, așa arată. Cel puțin, mă rog. Așa i-am văzut eu și așa i-am văzut și alții. Și atunci, există posibilitatea ca, la un moment dat, <sus> uh, cum să zic, aurul ăsta spiritual se transformă în aur material și aurul material se transformă în aur spiritual. Cum vine asta? Foarte simplu. Un om care a fost călugă sau buznic, altă viață și a adunat foarte mult aur spiritual, se poate întreba să nască într-o familie bogată pentru care are drept bani mari. Sau un om care a fost, tot așa, a evoluat din punct de vedere spiritual, se poate uh, naște, poate să evoluze cu scară arhică, să, aibă, să ajungă la oameni, să aibă foarte mulți bani, tocmai pentru că merită să din punct de vedere divin, că a făcut bine în alte vieți. Există oameni care evoluează pe banii lor, adică pe dreptul lor divin în bani, dar există uh, relații în care, de exemplu, soțul câștigă foarte mulți bani pentru dreptul divin în bani al soției, care stă acasă și primește bine mersi niște bani, pentru că ea adunat această aur spiritual în altă viață. El se folosește de dreptul ei divin în bani. După aceea, uh, ei, având aur spiritual, automat, de deci cei care se nasc și au fost în alte vieți, mai rând, mai de Dumnezeu, au adunat aur spiritual, automat o să rezoneze cu persoane cu mai mulți bani, cu zone energetice de vibrație mai mari, automat o să lucreze în locuri unde lucrurile sunt mai scumpe, mai bine plătite, trăind în zonele respective, o să primească mai bun mat și o să aibă o viață, din punct de vedere material, mai eficientă. Adică mai eficientă, mai, hai să zic, belșugată, Da? Bun. Am observat o chestie. Mergeam, mi-eram plecat afară și am intrat într-un magazin, nu știu dacă am povestit magazinul de parfumuri, apropo de vibrație, M-ați imitat? În orice caz, am intrat într-un magazin de parfum și am observat că vibrația în magazin de parfum există și în România, Vibrația în magazinul respectiv era mai mare decât vibrația uh, magazinului similar din România. Și am început să măsor și descoper că parfumurile au vibrații, nu mai parfumurile nume și mai știu eu ce, cât energie. Și observ că parfumurile au vibrații, că parfumurile au programe, că parfumurile au Absolut toate. Parfumele nu sunt uh, demonice. Parfumele sunt extracte de plante, sunt extracte de flori, mai exact. Vă dați seama că au beneficiat, e ca și cum mai avea îngeri la, la, la Borcan. Bun. Vă dați seama că nu o să aud asta, o să ce nu -am Asta e realitatea. Nectarul ăla al florilor conține părți, ca să zic așa, din Duhurile sau Îngerii florilor. Că de-aia sunt și frumoase florile, că au niște duhuri, niște anunțe specializați. Bun. Și am observat că vibrația parfumurilor din străinătate, respectiv din Paris, era mai mare decât vibrația parfumurilor din București. Și m-am întrebat de ce. Și atunci am observat că, de fapt, în străinătate se practică treaba asta. Adică păstrăm ce e mai bun pentru a-i ști și dăm ce mai de vibrație mai joasă pentru ceilalți. Așa că, dacă vă sfătuiești ceva, vă sfătuiești să vă luați lucruri original. După aceea am mai văzut o chestie. Există o diferență de lumină. de deci ce ai două genți. Două genți, nu are importanță, marca. Leve. Da? Bun. Când ai două genți și nu ai făcută la mama ei, și nu ai făcută pe vas, un vas cu pavilion thailandez sau chinez, Există o diferență de vibrație, chiar dacă ai același material. Omul care o face, mașina care o face, locul în care se face, fabrica în care se face, subconștientul de grup, al familiei, al fabricii în care s-a făcut, are o energie care își pune amprenta pe geanta respectivă. Deci, ce vreau să spun. Femeile care își cumpără genți, care sunt fake-uri, de fapt, nu beneficiază de energia și vibrația genților originale. De ce? Foarte simplu. E, o să vă dau un exemplu. Eu nu înțelegeam de ce. Sunt îngeri care lucrează în anumite firme. Și sunt îngeri care lucrează, de exemplu, în o firmă care face, care comercializează și face și comercializează genii. Păi, evident, dacă am mai mulți îngeri care mi-aduc energie pozitivă, cum va fi geanta asta? O anumită energie pozitivă. Nu? Dar dacă am o firmă în care nu mai e atât de mică, nu mai e atât de mare energia, cum va fi geanta? Cu energie negativă. Asta va atrage bani. Asta va atrage o parte de bani. Pentru că dincolo energia deci dincolo energia merge de pricini cu rezonanță. Deci banii vor trage acolo, de unde vin banii. Adică, știți? poporul să foarte înțelept. eu spune, la un moment dat, banul la ban trage și păduche la păduche. Să nu credeți că o să umpleți vreodată un fake bani. De ce? Pentru că nu le Și dacă faceți, pierdeți. Așa că dacă e să vă luați un lucru, măcar luați-vă un, un lucru bun. Deci chiar dacă vă e mai greu, mai bine îmi un parfum, adevărat, decât un fake de pe stradă, dacă e să îmi iau, eu știu, o haină, mai bine mi iau o haină de calitate, pentru că are altă vibrație, are altă energie și automat, orice energie vă, uh, uh, cum să vă zic eu, vă influențează câmpurile, vă, vă influențează în perspectivă uh, personalitatea. Aici nu se pune probleme. Noi avem o privire greșită. La noi, dacă nu este îmbrăcat, cumva, ți se pare că uh, epatează. Când colo... Uh, de ce? Eu vă spun așa. Uh, eu mi-am făcut facultatea cu o pereche de blugi negri. I-am avut toată facultatea. Bun. Când îi spălam, aveam o pereche de pantaloni de trening, pe care îi erau fiterea o rea uzi. La sfârșitul facultății, colegii noștri au vrut să-mi ia câte o bucățică din blugia, că ca vreau să arăt că vor să păstreze amintirea. Nu m-a treaba asta, nici măcar n-am fost conștient de treaba asta. Mi-am dat seama de -abia, la sfârșitul facultății, când mi-au zis, bai, știi tu știi că ai avut o singură proiectie. Bine, n-a fost chiar așa, aveam mai multe proiecte de blugi, dar întotdeauna mi-am ales Bruce negri și am totdeauna același model și atunci evident că ele n-au fost decât o singură proiectie de blugi, Dar să știți că am avut mai multe, dar nu fac Nu știu, câte, dar 3-4 cam așa. Bun. Ideea este în felul următor. Uh. Mie mi se părea că oamenii care se îmbracă, cum îmbrac eu, de exemplu, la actuală, e actuală, epatează. Nu. Asta e normalitate. A te îmbrăca în negru și cum îmbrăca îmbrăcam eu, era greșit și mi arătat că, de fapt, eu la nivel interior am o problemă nativă la lume și viață. Și nu faptul că Știți că este o pildă foarte drăguță, la un moment dat, la o masă, la un uh, scriitor, uh, sunt invitați mai mulți. Și uh, tipul este pus în fața unui mea. Zice, fie atent la masă, o să vină un nebun și un scriitor. Și eu am reținut treaba asta. Și la un moment dat uh, se duce mă rog și zice, era un tip care stătea serios, măcar, răspundea foarte calm, răspundea foarte aia, și era un tip care venise îmbrăcat în dal, cu părărie gesticula gesticulat, vorbea. Și este întrebat. Care-i nebunul?" Și zice celălalt, îmbrăcat în dal, care gesticulează, cu eșarful la gât. Și ăsta zice: Nu!" Nebunul este celălalt, ăla îmbrăcat în costum alb, e Honoré de Balzac. Deci, ideea este că nu întotdeauna imaginea pe care o avem noi, relativ la hainele oamenilor, este și corectă. Deci, în concluzie. În firmele care comercializează lucruri scumpe, în realitate există entități cu vibrații și lumină mare, cu dreptul divin în mare. Exact. Și atunci, mașinile respectivă au altă vibrație, altă lumină, se valade și pentru mașinile scumpe, și pentru hainele scumpe, și mai, și automat au mai multă lumină interioară. Și există o stânsă legătură între Lumina Divină și Lumina. Că de se duce și se dă aur. Deci, dacă voi te vă duceți la Sfântul Mina, să vedeți cât aur este pus acolo la Sfântul Mina. Nu e vorba de aur, pe zis. ci faptul că aurul material este în stânsă legătură cu aurul spiritual și în momentul în care dai acel aur material la Biserică, la Sfințit, Altar. La Sfințitari se transformă, de fapt, în aur spiritual. Parcă mai aveam niște întrebări. Încercați să nu ieșiți din circuitul banilor. Am observat o chestie care se zgârcesc. Doamne, nici nu trebuie să arunci cu banii. Nici nu trebuie să îi ții. Eu trebuie să primesc niște bani, și după aceea să dau și la alții. Adică câștig bani. Doamne, dar îmi spăr și mașina. Nu îmi spăr singur mașina ca să nu dau la spălătorie. Îmi câștig bani, dar plătesc și comisional. Doamne, câștigă și la bani, Câștig banii, dar plătesc și aia. Deci, din banii pe care îi câștig, eu trebuie să-l ajut să, să trăiască toți. Pentru că, dacă ea nu mai sunt, mor și eu. Asta trebuie să înțelegeți. Ca să trăim, trebuie să trăiască toți. Și atunci, cum să vă zic, ideal este în felul următor. Să știu când mă duc la un film, să știu când mă duc la restaurant, să știu când mă duc la, și mănânc popcorn, să știu când mă duc și fac aia. Pentru că trebuie să trăiască și actorul, trebuie să trăiască și stomatologul trebuie să trăiască și popa, trebuie să trăiască și vânzătoarea. Toată lumea trebuie să trăiască. Și, drept urmare, dacă eu intru în circuitul acesta al banilor și înțeleg faptul că toți trebuie să trăim, o să știu să le dau bani și la și la așa, și, și, și are Dumnezeu grijă să îmi rămână și mie bani pentru, eu știu, să păltească. Adică trebuie să mă gândesc și la binele celorlalți. Bun. Nu știu dacă am lămurit ce se întâmplă cu banii. Și uh, faptul că trebuie să... E, e, e, deci faptul că atitudinea vizare în de bani trebuie să fie cu tot de cât am fost noi învățați. Nici să consider că banii sunt oriceva. Nici să uh, îi disprețuiesc să iubești să înțelegi că cu ei pot să fac și bine, cu ei pot să mă și distrez, cu ei pot să și ajut oameni, cu ei pot să construiesc și biserici, cu ei pot să fac o grămadă de lucruri, și bune, și rele. Banii nu sunt de vină. Banii sunt o energie. De mine depinde să transform acești bani în bine, pentru mine și pentru alții, sau în ceva din atât. De urmare, uh, Gândiți-vă la bani, gândiți-vă că ei sunt un mijloc. Nici măcar nu îmi propun să am bani, îmi propun. Adică pot să îmi propun. Să am câștig un milion de euro. Dar ideal este să. Banii urmează ideea. Deci dacă eu zic aș vrea să fac o clinică. În momentul în care mă duc și mă gândesc la clinica respectivă, când va, se va transforma în manifestare, deci se va mani când se va manifesta în plan material treaba asta, vor veni și banii către treaba respectivă. Nu mă gândesc că vreau bani să fac clinică. Nu, fac clinică și în momentul în care fac clinică, o să vină banii pentru așa ceva. Deci banii sunt o energie. Gândul îi vehiculează. vehiculați corect și veți avea. Ba. Vă doresc o seară.